Hei! Tällä videolla mä näytän, miten sä teet omia interaktiivisia 360 kuvia ThingLink-sovelluksella. Eli tässä mä olen valmiiksi kirjautunut tänne sovellukseen ja nyt tuolta oikeasta yläkulmasta löytyy tuommoinen luo Valitsen sen. Tässä on monta erilaista vaihtoehtoa. Tällä hetkellä se ero on lähinnä siinä, että jos mä valitsen täältä 360 kuvan, niin se antaa mulle nyt vinkkejä ja esimerkkejä nimenomaan tästä, tästä teemasta. Mutta sinänsä on sama, minkä valitset. Kuvia voi tuoda Google Driveista, OneDriveista, niitä voi muokata kanvalla, tosin ei koske 360 kuvia. Kuvapankistakin niitä löytyy, mutta omat kuvat tuodaan tästä lataan napista tai ihan raahaamalla ne sisällöt tähän, tähän tota keskelle. Ja täältä valitsen oman kuvan, hetki kestää, että se siihen latautuu noin ja sitten painetaan alhaalta jatka. Ja nyt mä olen tuonut sen kuvan, eli sen löytyy täältä omien tiedostojen välilehdeltä tästä ensimmäisenä heti kansioiden jälkeen. Sitten klikkaan sitä kuvaa ja pääsen muokkaamaan sitä, mutta ennen sitä vinkkaan, että täältä ylhäältä kuvakkeesta löytyy tämmöinen kun nimeä uudestaan, niin sinne voisi esimerkiksi antaa kuvan metsu ja ratikka. Haastehan on siinä, että yleensä kun me tuodaan kuvia, niin Siinä on otsikkona vain se numerosarja. Ja Sitten myös yksityisyysasetuksesta voi määritellä, että kuka sen kuvan näkee ennen kuin se sitten jakaa täältä jaa-kohdasta upotuskoodilla, linkillä tai suoraan someen. Mutta ennen kuin jaetaan tätä minnekään, niin kynän kuvasta pääsen sitä muokkaamaan. Ja lisään tästä täkin. Valitsen tästä tämän ylimmän vaihtoehton viidestä. Eli lisää tekstiä ja mediaa ja laitetaan vaikka infonappi sinne. Ja sen jälkeen tuohon vasemmalle kirjoitan otsikon, kirjoitan sinne kuvauksen. Tuon sinne myöskin yhden linkin. Ja huomaat, että aina kun tuot linkin, niin se linkki kannattaa myös kuvata. Ei niin, että siinä lukee www.jotakin, vaan ihan se painikkeen teksti, esimerkiksi ratikan verkkosivu. Ja täältä voi myös hyvin tuoda yhden tai vaikka useammankin kuvan. Eli jos siinä on useampi kuva, niin sit niitä voi vaan klikkailla sitä eteenpäin. Tähän saa hyvin pienikokoisia videoita. Ja täällä alhaalla olisi myös mahdollista lisää äänikohdasta. Mä voisin tuoda tähän jonkun äänitiedoston. Tai jos painan suoraan mikrofonista, niin voin puhua sinne sen oman selostuksen. Ja sitten painan tuolta valmis. Ja nyt se on siinä. Ja oli meillä mikä tahansa sisältö. niin tota Tänkin tulee aina keskelle kuvaa, eli sit sun pitää ehkä vähän pyöritellä sitä kuvaa, että sä saat sen täkin siellä haluamaasi kohtaan. Ja sitten painetaan valmis. Ja nyt kuva on valmiksi, vaikka jaettavaksi eteenpäin.